ترکی میں کریم نام کی خاتون نے طلاق کے بعد اپنے شور کے گھر کی چھت دروازے اور کھڑکیاں سب کچھ اکھاڑ کر اپنے ساتھ میکے لے کر چلی گئی اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہ تمام چیزیں اپنی کمائی سے بنائی ہیں یعنی یہ سارا سامان جو وہ اتار کر جا رہی ہے اس کے پیسوں سے تعمیر ہوا ہے سو اب جب وہ اس گھر میں رہ ہی نہیں رہی تو میں اپنے سابقہ شور کو بھی اس پر عیاشی نہیں کرنے دوں گی عورت کا ایک روپ یہ بھی ہے سو سوچ سمجھ کر اسے پنگا لینا